تو پھر پانچ جب رہ گئے جب آقا کریم علیہ صلاح و عرش پر گئے تحفہ لے کر گئے جب وہاں سے واپس آئے تو تحفہ لے کر آئے اور اس تحفے کی عظمت میں آپ کو بتاؤں کہ آقا کریم علیہ صلاح و پر جتنا بھی وہی نازل ہوئی آپ کے حجر انور میں جب بھی کوئی پیغام آیا جب بھی کوئی تحفہ آیا جب بھی کوئی احکام شریعت آیا جب بھی قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوئی تو جبریل امین تشریف لے کے آئے اور حضور پاک لسلام کی بارگاہ میں آ کر وہ پیغام پیش کیا لیکن نماز ایک ایسا عظیم تحفہ ہے جو دینے کے لیے رب تعالیٰ نے محبوب کو اپنے پاس عرش پہ بلایا کہ نماز لے کر جاؤ نماز کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے تو پھر حضور پاگلی صلاح و سلام کی معراج تو ہو گئے تو پھر حضور پاگلی صلاحت و سلسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری معراج جو تھی وہ رب تعلیٰ سے ملاقات عرش الا پر تھی سدرت المنتہا سے آگے تک تھی لا لامکاں تک لا زماں تک تھی لیکن میری امت کے مومنین کی معراج جو ہے وہ نماز میں ہے کیونکہ جب رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بلوایا تو پھر شروع کہاں سے ہوا سبحان اللہ سبحان سے تو مومنین کی جو معراج ہے وہ بھی سبحان سے ہی ہے نماز میں آپ کوئی بھی چیز ہے اس کو ڈبل نہیں پڑھ سکتے مطلب آپ نے سنا پڑھنی ہے تو ایک پڑھیں گے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تو ایک پڑھیں گے آگے صورت ملانی ہے تو ایک پڑھیں گے دو نہیں پڑھ سکتے لیکن جب رکو میں جاتے ہیں یہ معراج کی پہلی جو ہے نا سیڑھی ہے سبحان ربی العظیم جتنا مرضی پڑھ لو مزہ آ رہا ہے چھ پڑھ لو مزہ آ رہا ہے گیارہ پڑھ لو مزہ آ رہا ہے پندرہ پڑھ لو سترہ پڑھ لو جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو اور میراج کے مزے لیتے رہو رکو میں گئے کھڑے ہوئے نہیں مزہ نہیں آیا اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے پھر سجدے میں گئے پھر زبان پہ وہی لفظ سبحان ربی اللہ سجدے میں سر جھکا ہوا ہے پیشانی زمین پر لگ رہی ہے اور مومن کی معراج ہے اور رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے بندے مومن جتنا تیرا دل کرتا ہے تسمی پڑھتا جا یہ مومن کی معراج ہے اور افسوس کی بات یہ امت محمدیہ یہ امت محمدیہ جس کے لیے حضور پاکری ہی و سلام براق پر سوار ہونے سے پہلے وقف فرماتے ہیں رک جاتے ہیں ٹھہر جاتے ہیں جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ توقف کی وجہ کیا ہے تو آکا کریمر سلاط وسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایجبریل موقع تو بہت خوشی کا ہے لیکن میرے دل میں میری گنہگار میری دکھیاری امت کا خیال آ گیا ہے کہ قیامت کے دن میری امت اپنا حساب و کتاب کیسے دے گی پل رات کے اوپر سے کیسے گزرے گی جو بال سے بھی باریک گئے اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے میری امت اس کے اوپر سے کیسے گزرے گی تو آپ یہ سوچ کر بوراک پر سوار نہیں ہوئے رک گئے حضور پاک علیہ سلاۃ و سلام نے اتنا بڑا خوشی کا موقع اور وہاں پر بھی ہم جیسے گنہگاروں کو یاد فرمایا ہوا ہے اور امت کی حالت اظہار یہ ہے کہ پانچ وقت بھی آواز آئے تو بندہ مسجد میں نہ آئے پانچ وقت دل کو چھو جانے والی آواز ہمارے کانوں میں پڑے اور ہم مسجد میں نہ